تراني هنا متخبي مقدمة غريبة بس كنت خلني اسويها ترى انا اللي يجي في بالي اسويه على طول ما اقول انه هذا خايس ولا ما ينفع <تصفيق> الا الاشياء البسيطة الاستثنائية اوكي مو مشكلة الغيها بس المقدمات هذه لابد أن تكون موجودة <تصفيق> كانت زينة ولا خايسة لازم تكون موجودة <تصفيق> عموما خلينا ندخل على موضوع حلقات اليوم ورجعنا لكم بحلقه جديده حلقه اليوم ان شاء الله بتكون حلقه ميكس بلس وان شاء الله في حلقه اليوم بنتكلم عن اربعه مواضيع او اربعه اخبار، طبعا فكره هذه السلسله اللي هي سلسله ميكس بلس اني اتكلم عن اربعه مواضيع منتشره في الوقت الحالي، عموما الموضوع الاول بنتكلم عنه اللي هو ضياع الصاروخ الصيني. والموضوع الثاني اللي بتكلم عنه متعلق بوصول أبو فلة ل 16 مليون مشترك ما شاء الله تبارك الله الموضوع الثالث اللي عنه اللي هو العنصرية اللي صارت لبائعة الخضار والموضوع الرابع اللي بتكلم عنه في حلقة اليوم متعلق بوفاة عادل التواجري صراحة يوم سمعت هذا الخبر يعني مت عندك بوفاة فأكيد الواحد بيحزن وأيضا هذا الخبر ما كان موجود في اللستة اللي أنا كنت أحطهم في حلقة اليوم لكن يوم شفت هذا الخبر قلت لازم أحطه في اللستة وأيضا أتوقع أنه عادة وجري معروف لأغلب الناس هذه الأربعة مواضيع اللي بتكلم عنها في حلقة اليوم فخلنا ندخل على الإنترو وبعدها نكمل الحلقة الموضوع الاول هو الصاروخ الصيني الضائع طبعا هذا الموضوع يعتبر جدي لاغلب الناس لكن في مجموعه من الاشخاص قاعدين يستهبلون واي يعني يسوون مقاطع ينزلونها في السوشيال ميديا ويتكلمون عن هذا الموضوع اللي هو الصاروخ الصيني هسه خوفتونا حتى احنا راح damn dai لكن صراحه مو وقتهم وغير كذا انا يوم شفت هذه المقاطع يعني صراحه صراحه بيني وبينكم ضحكتني صراحه يعني عجبتني هذه المقاطع اللي قاعد يسوونها اللي هي بين قوسين تعتبر مقاطع ميم تمام لكن في الاول وفي الاخير مثل ما قلت قبل انه مو وقتهم صراحه تخيلوا انه في قطعه من هذا الصاروخ وزنها 21 طن يعني تخيلوا انه هذه القطعة اللي طاحت في مكان بتدمر الدنيا صراحة لكن الحمد لله انه قبل فترة آه هذه القطعة طاحت في المحيط الهندي ويعني خلاص انتهى الموضوع والحمد لله انه ما حد تضرر من هذه القطعة اللي طاحت في المحيط الهندي الموضوع الثاني بنتكلم عنه في حلقة اليوم متعلق باليوتيوبرز أبو فلة وطبعا هذا اليوتيوبرز وصل قريب قبل فترة لي 16 مليون مشترك ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا الشخص ما ينسى الناس اللي مثل ما تقول في نفس المجال ان كانت مثلا جيمرز او يوتيوبرز يدعمهم وغير كذا يدعم الناس المحتاجين ان كانت فلوس او مثلا يتصدق يسوي مثلا عمليات لاشخاص عندهم مشاكل ان كانت مثلا المويه اللي تجي في العين او غيرها هذه الاشياء يتبرع لهم آه لا, لا, لا, لا لا لا لا والله ودي اقرا التعليقات البث يا جماعه بس إنتوا شايفين انتو شايفين اللي قاعد اشوفه صح ما يمديني اشوف شيء وربنا ما يمديني اشوف شيء ما ينساهم فهذا الشخص مدام انه ما ينسى هذا الاشخاص فاكيد نقول الله يزيده من ناحية فلوس ومن ناحية مشتركين وغير كذا قبل فترة اتكلم في مقطع وقال انه انا ببدأ أتبرع الناس اللي عندهم فلوس اتبرعوا عشان نسوي مستشفى في منطقة نائية في اليمن أنتم عارفين يعني في الوقت الحالي اليمن حالها يعني صعب فالله يفرج عنهم وايضا هذه المنطقة ما فيها مستشفى فعشان كذا بيسوون مستشفى في هذه المنطقة عشان كذا انا تكلمت عن هذا اليوتيوبرز في هذه الحلقة لانه صعب في الفترة الحالية تلاقي يوتيوبرز نفس هذا الشخص يعني ما ينسى الناس الفقراء والمحتاجين. عموما خلينا ندخل على الموضوع الثالث الموضوع الثالث كان عنه بحلقه اليوم متعلق ببائعه الخضار اتوقع انه في اشخاص كثار شافوا هذا المقطع متعلق ببائعه الخضار او سمعوا عن هذا الموضوع صراحه هذا الموضوع منرفزني مره لانه متعلق بالعنصريه وانا من الاشخاص دائما اتكلمت عن موضوع متعلق بالعنصريه مثلا اكتب جنبه لا للعنصريه لانه هذا موضوع ينرفزني مره صراحه وغير كذا في اشياء كثيره سواها خطا هذا الرجال اولها انه قاعد يصور الحرمه بدون اذن هذا الشيء يعتبر تشهير لانه هي قاعدة تقول لك لا تصور وانت قاعد تصورها فهذا الشيء يعتبر تشهير وهذا الشيء يعتبر خطا صراحه والشيء الثاني اللي هو قاعد تهم هذه الحرمة ان اصلها من اليمن طبعا هذا الشيء يعتبر عنصرية انت سعودية ولا يمنية وغير كذا ايش هم اهل اليمن اذا كانت واحدة مثلا تبيع عشان يجيها رزق مثلا احسن من اغلب الناس اللي قاعدين في البيوت بطونهم مليانة على الأقل تتعب عشان يجيها الرزق وهذا الشيين اللي انت سويتهم اللي يعتبرون خطأ شنيع صراحة عموما خروا على الموضوع الرابع والاخير الموضوع الرابع والاخير بتكلم عنه بحلقة اليوم موضوع حزين لانه متعلق بوفاة المحل الرياضي عادل في تواجري الله يسكنه فسيح جناته ويصبر اهله لانه صراحه موضوع او خبر صادم لاغلب الناس فالله يسكنه فسيح جناته ويصبر اهله اللهم امين كده يكون خلصنا الحلقه وتكلمنا عن اربعه مواضيع اتمنى انه هذه المواضيع او الاخبار هذه عجبتكم ونالت على رضاكم لا تنسون اللايك والشير والاشتراك وكده يكون خلصنا ويلا سلام